Ну, перша тема нашого навчання – це порядок подання тендерних пропозицій за особливостями в обсяг інформації, вимоги до оформлення тощо. Ну, дивіться, тут я пропоную, в принципі, практично розглянути, ну, безпосередньо і тендерну документацію, і... Ну, на прикладі тендерної документації розглянути, в принципі, це питання. Так. Так. Ну, спробуємо частково на прикладі тендерної документації розглянути... Дане питання ну, для того, щоб е, правильно е, чітко розуміти вимоги тендерної документації, чітко усвідомити перелік інформації та документів, які, замовни, е, які замовником вимагаються до подання учасникам у складі тендерної пропозиції, звичайно, що треба е, ознайомитися детально з тендерною документацією, з усіма наявними до неї додатками. Тому що, ну, Одразу хочу зауважити на тому, що немає якогось єдиного підходу до всіх тендерних закупівель. Кожен окремий тендер це окрема історія. Їх не можна всі під Ототожнювати. Вони далеко не всі тендерні закупівлі є однаковими, і вимоги далеко не у всіх закупівлях є однаковими. Так, загальні вимоги, загальні положення тендерної документації, загальний перелік інформації, яку має містити тендерна документація – це, звичайно, що у всіх замовників буде ну, плюс-мінус ідентично. Але е, окремі е, вимоги в кожному тендері кожного окремого замовника – це окрема історія. І е, тому, звичайно, що на кожному окремому тендері, навіть якщо це один і той самий замовник, але він закуповує, там, наприклад, м'ясо і рибу, і, або рибу і хлібобулочні вироби, то він може в цих двох відкритих торгах встановити абсолютно різні вимоги до тендерних пропозицій учасників і до переліку інформації, які має надавати у складі тендерної пропозиції учасник. Тому для того, щоб правильно розуміти вимоги тендерної документації, варто, звичайно, що ознайомлюватися з тендерною документацією. В кожній тендерній документації є такий розділ, ну, е, виведу зараз на екран, е, є такий розділ, як інструкція з підготовки тендерних пропозицій, в якому е, в узагальненому вигляді, в принципі, вказується перелік, е, зазначається перелік інформації, яку має містити Тендерна пропозиція. Як вона подається, як вона оформлюється, який, е, який перелік документів вона має містити. Е, тому, е, тому, в принципі, для того, щоб розуміти чітко, що від вас вимагається, ви маєте детально ознайомитись з тендерною документацією, мало того, не просто там її прочитати, е, подивитись, там щось запам'ятати, що там те-то, те-то вимагається. Ні, вам потрібно, грубо кажучи, взяти і витягнути перелік реєстру, зробити реєстр документів, який замовник вимагає до подання учасникам в складі тендерної пропозиції. І вже потім з цим реєстром там чи закреслювати те, що ви вже підготували, чи замальовувати, як ви там забажаєте, але щоб ви фіксували, що ви підготували, який документ, який не підготували, який ще треба підготувати. У багатьох тендерах ну, більшість документів, які вимагають замовниками, це звичайно, що можна все зробити на своєму фірмовому бланку, в довільній формі, зазначити ту чи іншу інформацію, яку вимагає замовник. В деяких тендерах, деякі замовники вимагають, документи не лише від вас, як від учасників, а від якихось третіх організацій. Ну, для прикладу, якщо замовник вимагає забезпечення тендерної пропозиції, то, відповідно, в залежності від виду, ну, вид, в будь-якому випадку це буде гарантія, А вже в залежності від того, яку гарантію вимагає замовник, страхову, там, гарантію фінансової установи чи банківську гарантію, вам ще доведеться, звичайно, що звертатися до відповідної установи, яка надає ту чи іншу гарантію. Якщо замовник вимагає там якісь довідки з банків про відкриті рахунки, дачі про відсутність заборгованості по сплаті кредит, за кредитами, зрозуміло, що вам доведеться звертатися в банківську установу, в якій ви обслуговуєте, і отримувати відповідні документи, відповідні довідки від банківського вашого обслуговуючого банку. Якщо замовник вимагає якісь документи, там дилерський договір, або дистриб'ютерський договір, або партнерський, або якісь гарантійні листи від виробника, ну зрозуміло, що тут ви будете вже звертатися до того самого виробника, е укладати з ним договір дилерський, дистриб'юторський, партнерський і тому подібне. Ну, е якби Знову ще раз повторюю, що е, немає якогось єдиного підходу, і не можна так один раз в житті підготувати документи тендерної пропозиції а потім їх закидувати на один, другий, третій, п'ятий, десятий тендер. Тому що е, ну я дуже сумніваюся, що у вас буде якийсь великий успіх і великий відсоток перемог в тих чи інших тендерах, коли ви. Один раз підготували і думаєте, що там все чудово. Ні, просто навіть до довідок в довільній формі іноді замовники бувають, встановлюють певні вимоги, що довідка там має містити інформацію про найменування та адреси місцезнаходження якогось суб'єкта господарювання, з яким там укладався, наприклад, аналогічний договір. А у вас є готова довідка, в якій є найменування замовника, але не вказана адреса. І, відповідно, це вже буде вважатися невідповідністю. Ну, наразі це, в принципі, замовником має бути виявлено і вам опублікована відповідна вимога про усунення невідповідності, але суть в тому, що ви маєте тотально ознайомлюватися з кожну окремою тендерною документацією та додатками до неї вичитувати, витягувати реєстри документів і, відповідно, готувати належним чином відповідні документи. О, є ще дуже багато таких, як на мене, то безглуздих вимог від замовників, коли вони прописують, там, що документи мають бути видані, там, сформовані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів на фірмовому бланку, містити там вихідний номер, дату, містити там власноручний підпис, прізвище, ініціали і кучу реквізитів, або ще хтось буває Прописує, що кожна сторінка документу має містити підпис початку і тому подібне. Ну, це все вимоги до оформлення. Тут в певної міри я розумію, для чого це все прописується. А з іншої сторони, ви маєте так само враховувати, що ну, знову, якщо є вимоги замовника до оформлення документів, що вони мають вмістити відповідні реквізити, вихідний номер, дату складення документу, назву документу, кому адресований, номер закупівлі, підпис, прізвище, ініціали, початки і тому подібне, ви це все маєте враховувати і, відповідно, на такий тендер готувати документи так, як там вимагається тендерною документацією. Знову таки, ще деякі замовники, безумовно, ну, бувають в тендерних документаціях, надають визначення певних термінів, які вживаються в тій інші чи іншій тендерній документації. Ну, ось у вас зараз на екрані є відповідний, е ну, це приклад, витяг з тендерної документації, от, є визначення терміну, що таке аналогічний договір, ну, це взяти з закупівлі е бензину та дизельного пального. І от замовникам на початку тендерної документації наводяться відповідні терміни, які вживаються в розумінні тендерної документації на конкретну закупівлю там пального бензину 95-го і дизельного пального. І відповідно зазначено, що є аналогічним договором, тобто дизельне паливо або автомобільний бензин, або товар, що входить до відповідного класу єдиного закупівельного словника, згідно якого визначено предмет цієї закупівлі. Вводиться визначення, що таке клас єдиного закупівельного словника. Так, що це система кодів, яка визначається ось наступним чином. Перші чотири цифри відмінні від нуля, наступні чотири цифри – нулі і ще якась цифра. Є визначення, що таке повне виконання аналогічного договору, є визначення, що таке часткове виконання аналогічного договору. Ну, це якщо говорити в контексті кваліфікаційних критеріїв, які вимагаються замовникам, то дуже часто замовники бувають, прописують, ну, чи свідомо, чи не свідомо, це так само окрема історія, кожного окремого замовника, свідомо чи несвідома прописують досвід виконання аналогічного договору. Знову таки, хтось там прописує за 19-й, за 20-й, за 22-й роки, буває так, встановлюють певні обмеження, але е, хтось прописує там надати копію виконаного е, договору. Ну, знову таки, тут треба розуміти, що договір може бути, може бути аналогічним, може бути він або виконаний, або він в процесі виконання, або він частково виконаний. Це все так само варто розуміти, якщо у вас є якийсь, в принципі, ну, ви е, побачили, що якийсь тендер вас зацікавив і хочете подати туди свою тендерну пропозицію, то тут варто не звалюкати, а ознайомитись швиденько з тендерною документацією, Ознайомитись з вимогами, які вимагають, ну які приписані замовником, і якщо у вас є якісь, ну залишились якісь незрозумілості, да щось вам незрозуміло. Над чимось ви сумніваєтесь над якоюсь вимогою, то у вас, в принципі, є можливість звернутися до замовника за роз'ясненням. Замовник в будь-якому випадку буде зобов'язаний вам надати відповідь. Тут питання вже в тому, чи розгорнуту вам відповідь нададуть, чи ні, це вже інше питання. За це в замовника відповідальності немає. Але в будь-якому випадку, по суті, звернення вам має бути надана відповідь. Е, тому так е, але якщо ви будете затягувати там на останні дні подачу пропозицій, підготовку документів, то зрозуміло, що вже вам доведеться подавати. Хоча б щось і вже потім ну, сподіватися виключно на те, що замовником будуть виявлені якісь невідповідності в складі тендерної, в складі документів вашої тендерної пропозиції і е, буде опублікована вимога про усунення невідповідних. Так, тому, якщо навіть щось вимагається, якісь терміни ви бачите, які наводяться в тендерній документації, то ви маєте чітко розуміти, що де шукати взагалі визначення тих термінів. Ну, е, хочу повернутись трішки до закону. Якщо ми вже заговорили за терміни, от є закон України про публічні закупівлі. В законі є стаття перша, перша визначення основних термінів, і тут наводяться відповідно певні терміни, що таке договір про закупівлю, наприклад, хто такий учасник процедури закупівлі, що таке? хто такий переможець процедури закупівлі. Е, ну, про це все детально в контексті там, другого питання. По статті 17 ми будемо говорити, то я вам зазначу. Але, знову-таки, якщо є певні терміни, які наводяться в тендерній документації, ну, скоріш за все, вивірніше за все, то е, такі терміни, вони вживаються в значенні, яке, е, яке наведено в законі. Але в той же час можуть бути багато інших термінів, які які не передбачені безпосередньо законом України про публічні закупівлі, ну і, відповідно, або замовник наводить термінологію в тендерній документації, або ж замовником має бути зроблено посилання на певний нормативно-правовий акт, в, якому, в розумінні якого вживається той чи інший термін. Так, йдемо далі. Ну і що ще? Так, далі. От, стосовно того, що зараз на відкриття торги учасники можуть подавати свої тендерні пропозиції з ціною, яка перевищує очікувану вартість, яка зазначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Це зазначено в пункті 28-му і про це зазначено в пункті 32-му особливості І Цю інформацію це безпосередньо стосується, звичайно, що в першу чергу замовника, який розробляє тендерну документацію, який завантажує тендерну документацію відповідно разом з оголошенням про проведення відкритих торгів, тому що тендерна документація – це якраз таки та документація, яка розробляється замовником і оприлюднюється для вільного доступу і в якій визначається, в принципі, ну, документація щодо умов проведення тендеру окремо кожного окремого тендеру і відповідно є вимога постанови 1178 про те що замовник обов'язково зазначав в тендерній документації інформацію про те чи буде е цим замовником прийматися до розгляду тендерна пропозиція ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі чи не буде прийматися замовником до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість, яка зазначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. Тобто замовник в будь-якому випадку має передбачити цю інформацію. Приймає він до розгляду таку тендерну пропозицію, чи не приймає. Е, якогось обов'язку замовника, стосовно того, приймати чи не приймати, немає. Це особисто право кожного окремого замовника – Ну, як на мене, більше цей механізм, він, він може бути застосований тими замовниками, які закуповують за якісь там власні, можливо, грантові кошти. Ну, це не, не за бюджетні кошти, тому що ті організації, які закуповують за бюджетні кошти, за кошти місцевого бюджету або державного бюджету, ну, зазвичай вони не виходять за... Розміри бюджетного призначення за кошторісне призначення на ті чи інші видачі. Тому, зазвичай, в бюджетних організаціях, то ну, бюджетні організації зазвичай, наприклад, того, як прописується інформація про неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, і зазначено, що з урахуванням опції фінансування видатків замовника до розгляду не приймається тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмету закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення цих відкритих торгів. Відповідно, якщо ви на таку закупівлю будете подавати вашу пропозицію, ну, наприклад, очікувана вартість 1 мільйон гривень, а ви подаєте вашу пропозицію, там 1 мільйон 10 тисяч гривень. Ви маєте розуміти, що е, в принципі апріорі це буде відхиленням вашої тендерної пропозиції. Тому що замовник чітко зазначив, що він не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість, а ви, відповідно, подали свою пропозицію з більшою, з більшою ціною, ніж очікувана вартість, і як наслідок ваша пропозиція в подальшому буде відхилена на підставі пункту 41 особливостей, Ну, є відповідна підстава для відхилення. Коли відбувається ось така історія, тільки що розібрала, це якраз таки, ось є така підстава. Пункт абзац 1, 2, 3, 4, абзац 5, під пункту 2, пункту 41 особливостей. Тендерна пропозиція є такою ціна, якою перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник не зазначив тендерній документації про прийняття до розгляду тендерної пропозиції ціна якої є вища. Тому, відповідно, ну, початково вже, якщо ви навіть подасте більшу ціну тендерної пропозиції, ніж очікувана вартість, а замовникам це не передбачається, то це буде відхилення. Тому, в принципі, сенсу подаватися за таких умов абсолютно ніякого немає. Відомо розуміючи, що ваша пропозиція буде відхилена. Інша сторона цього механізму – це те, що замовники, якщо все-таки замовник приймає для себе рішення, що ним будуть прийматися до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищою, ніж очікувана вартість предмету закупівлі. Тому щось на кшталт того, що зараз ось у вас на екрані, останній абзац цього слайду, змовником приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмету закупівлі, визначена в оголошенні. Прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції над очікуваною вартістю, визначений замовником складає один 1%. То якщо замовник приймає для себе рішення, що так він буде розглядати тендерні пропозиції ціни, яких є вищими ніж очікувана вартість, то в такому випадку замовник, що обов'язково має зазначити прийнятний відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції учасника. В частині зазначення прийнятного відсотку перевищення в замовників так само, немає якихось зобов'язань, немає якихось обмежень. Це може бути 0,1 відсотка від очікуваної вартості, це може бути 1 відсоток, це може бути і 300 відсотків перевищення від очікуваної вартості предмета закупівлі. Але в той же час ви, як учасник, якщо ви бачите, що замовником допускається таке, то ви маєте усвідомлювати, який замовник зазначив відсоток перевищення. І подавати свою пропозицію з урахуванням того, що замовником допускається таке, на розгляду тендерна пропозиція, ціна якої вища, Але ваша тендерна пропозиція має бути подана з урахуванням ну, в межах прийнятного відсотку перевищення очікуваної вартості. Якщо, знову-таки, такий відсоток буде, ваша ціна тендерної пропозиції буде вища, ніж е, з урахуванням, зазначеного замовником, прийнятного відсотку перевищення, то це так само буде відхилення тендерної пропозиції. Так, е, ідемо далі. Тому, якщо, знову-таки, ну, підсумую, вже за перевищення і прийняття чи не прийняття до розгляду, ви про це маєте, знову-таки, е, Побачити цю інформацію в тендерній документації. Хтось це все робить там окремою частинкою тендерної документації, хтось замовників робить просто-напросто якесь одне речення, в якому прописує, що до розгляду не приймаються або приймаються тендерні пропозиції, ціни яких є вищими. Немає якихось типових вимог до того, як це має бути в тендерній документації зазначено. Відповідно, це все зазначається замовником в довільній формі, але ця інформація в будь-якому випадку в тендерній документації має бути. Так, йдемо далі. От, іще один... Е Важливий момент. В тендерних документаціях замовників дуже часто буває, ну, зазвичай в більшості закупівель, тому що ну, торги відбуваються торги через електронну систему закупівель, відбуваються, відповідно всі документи подаються або у вигляді електронних документів, або у вигляді сканованих документів. І в будь-якому випадку є вимога закону про те, що з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються, і, створюються та подаються з урахуванням вимог закону про електронні документи та електронний документообіг, а також закону про електронні довірчі послуги. І дуже часто замовники в тендерних документаціях прописують окрему вимогу щодо того, що тендерна пропозиція учасника або ж в цілому має бути підписана електронним підписом, або ж навіть, що кожен окремий документ має бути підписаний електронним підписом. Тут так само… ну. Деякими замовниками це робите свідомо, деякими не свідомо, ну це треба розуміти, що різні бувають ситуації. Е, в будь-якому випадку ви так само, коли ви будете подавати, ну це вже фактично останній етап, да, взяти, завізувати ці всі документи електронним підписом, протягнути їх чи через миток, чи на сайті Центрального засвідчувального органу, чи за допомогою будь-якого іншого... Е, Ресурсу для підписання електронних документів це не є проблема, але ви маєте усвідомити, що усвідомлювати, що вимоги до накладення так само електронного підпису в кожному окремому тендері вони можуть бути абсолютно різні. Деякі замовники можуть вимагати, щоб тендерна пропозиція була підписана виключно КЕПом, кваліфікованим електронним підписом. Тож можуть прописувати такі вимоги, що там тип сертифікату має бути кваліфікований, носій має бути захищений, підпис має бути кваліфікований і тому подібне. Деякі замовники допускають накладення удосконаленого електронного підпису не на захищеному носії, з типом підпису удосконалений, з сертифікатом кваліфікований. Ви це все маєте вичитати і проаналізувати. Який у вас в цілому електронний підпис є? Яка інформація? Ну е, щось ну, зараз на екрані у вас є вимога, приклад однієї з вимог тендерної документації, де замовником допускається те, що. Е, Тендерна пропозиція в цілому має бути підписана, має містити накладений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису і в дужках зазначено КЕП або УЕП. Тобто або кваліфікований електронний підпис, або удосконалений електронний підпис. Тобто тут замовникам не обмежуються, не встановлюються вимоги щодо того, що пропозиція має бути підписана виключно кваліфікованим електронним підписом, яким зазвичай прийнято вважати токен на захищеному електронному носії і тип підпису, в якого кваліфікований. Тут замовником допускається, що це може бути електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті. По великому рахунку на кваліфікованому сертифікаті зараз базуються будь-які електронні ключі, які видаються будь-яким центром сертифікації. Чи то приватбанк, чи то податкова, чи то дія, чи будь-які інші центри сертифікації. Тобто це наразі вимога, яка вимагає виключно накладення, ну яка вимагає одноразову, від, одноразову дію від учасника, після того, як учасник на електронному майданчику завантажив всі документи тендерної пропозиції в сканованому вигляді, за власноручним підписом і печаткою, і е, учаснику достатньо всього один раз накласти електронний підпис вже безпосередньо е, після того, як він подав свою тендерну пропозицію на електронному майданчику. На всіх електронних майданчиках такий функціонал реалізований. Е, до того ж, не так давно і не є тендері, з'явилася можливість підписувати безпосередньо на майданчику. Е, Кожен окремий документ електронним підписом. Тому, будь ласка, ну, окрім електронних майданчиків, ще є так само безліч інших ресурсів, безліч інших програм, той самий МЕДОК, за допомогою яких можна формувати електронні документи з накладенням електронного підпису або електронної печатки. І є так само ще один приклад витягу з тендерної документації, трішки інша – редакція. Ну, тут замовником встановлені дещо інші вимоги. Ось тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог. Перше – це документи мають бути чіткими та розбірливими для читання. Друге, тендерна пропозиція учасника повинна місти, повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом або ж удосконаленим електронним підписом. Тут, якби допускається так само, то, поки ми прочитали пункт 1.2, допускається те, що достатньо лише один раз підписати пропозицію КЕПом або УЕПом. Але пункт третій. Якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти кеп Web на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо. Отже, якщо ви подаєте якийсь там документ без власноручного підпису і печатки, то цей документ має бути безпосередньо підписаний, ну, поданий у вигляді електронного документа з накладенням електронного підпису. В той же час, якщо у вас на все один документ там, електронний, а решта, наприклад, аналогічні договори подаються у вигляді ну, оригіналу, там скан-копії з оригіналу в форматі PDF, яка містить мокру початку, містить власноручні підписи сторін, то вам додатково, що цей аналогічний договір, необхідно буде е, на цей аналогічний договір накласти електронний підпис і подавати його так само у вигляді електронного документу. Так, і так само це той самий витяг з тендерної документації. Якщо електронні документи видано іншої організації, на них вже накладено КЕП ОЕП цієї організації. Учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП ОЕП. Документи тендерної пропозиції, які надано не у формі електронного документу, без КЕПЕП на документі повинні містити. Підпис у особи-учасника, ну, це те, про що я говорив, що деякими замовниками встановлюються окремі вимоги до е, тих чи інших реквізитів, які мають містити документи тендерної пропозиції. Підпис уповноваженої особи-учасника про закупівлі з зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи, відбиток початки учасника у разі використання до того ж, на кожній сторінці такого документу. То якщо у вас, наприклад, вами подається скан-копія довідки в довільній формі про наявність працівників, ви там зазначаєте 20 працівників, Ви в результаті ця довідка розтягується на два листка А4, то по великому рахунку на кожній сторінці такого документу мають бути відображені відповідні реквізити. Відбиток початки на кожній сторінці такого документу, крім документів, виданих іншими підприємствами, установами, організаціями. Е, так, ну і замовник не вимагає засвідчувати документи, матеріали і інформацію, та підписом, якщо вони подаються у формі електронного документа через електронну систему закупівель. Ну, це зрозуміло, це вимога закону, яка чітко на рівні закону закріплена, тобто замовник, в принципі, не може прописувати вимогу, яка буде суперечувати нормам, е чинним нормам закону України про публічні закупівлі по тій простій причині, що в замовника є певний ризик е в подальшому нести відповідальність за те, що е він допустив такий вид правопорушення, як тендерна документація, складена не у відповідності з вимогами закону. Це маленький розмір штраф, але в той же час ну, замовнику можуть дещо, перевіряючи органи, е завдати клоп. Так, тому ось така історія. Ну, знову-таки, ми подивилися з вами вимоги, які можуть бути замовником в частині там електронного підпису. Знову таки, деякі замовники ще бувають чітко прописують, е що при перевірці там електронного підпису має відображатися має відображатися інформація про власника ключа, його ім'я, прізвище, його посада, код по організації, до якої належить ця особа. Що підпис має бути на захищеному носії. Знову, ще раз повторюю, ви маєте уважно, коли ви плануєте брати участь в тому чи іншому тендери, подавати свої пропозиції на той чи інший тендер, ви маєте чітко розуміти, які вимоги замовникам прописуються. Навіть до того самого електронного підпису. Навіть до, тих сам, ну, до того, як має бути цей підпис накладений, в якому форматі і тому подібне. Тому що це все такі тоненькі моменти, Ну, звичайно, що наразі більшість цих моментів вони підлягає під виправлення, але тут питання в тому, що якщо замовник, наприклад, вимагав накладення на тендерну пропозицію або навіть на кожний окремий документ інформації тендерної пропозиції кваліфікований електронний підпис, а ви накладаєте підпис як фізичної особи, який отриманий в приватбанку, наприклад, і це некваліфікований електронний підпис, то, скоріш за все, навіть після того, якщо замовник вам опублікує вимогу про усунення невідповідності, в мене є великі сумніви з приводу того, що ви за 24 години зможете отримати кваліфікований електронний підпис і в подальшому перепідписати всі документи тендерної пропозиції, завантажити їх повторно протягом 24 годин з моменту оприлюднення замовником вимоги про усунення невідповідності. Тому, якщо що, завчасно, в принципі, якщо бачите, що якийсь тендер вас зацікавив, бачите, що там вимагається кепа, у вас його немає, у вас виключно веб, то одразу звертайтесь в центр сертифікації, нехай вони виготовляють вам електронний підпис, а ви поки подаваєте пропозицію, ну, в межах тих документів, в межах тих спроможностей, які у вас наявні станом на момент подання пропозиції. А вже по-дальшому можна розраховувати, в принципі, в принципі, на те, що, замовник все-таки опублікує вам вимогу про усунення невідповідності. Але б я не рекомендував розраховувати на те, що замовником буде вам опублікована вимога про усунення невідповідності, незважаючи навіть на те, що це безпосередньо це не право замовника, це обов'язок замовника, але ну, це окрема історія, яка має свої підводні камені, ну, про них я дещо вам зазначу. Так, сподіваюся з електронним підписом, зрозуміло. Ну і ось, так, те, про що я казав, що під час перевірки повинні відображатися прізвища та ініціали. Ну, деякі замовники цим не обмежуються, деякі ще зазначають, що має бути показана посада, приналежність до е, е, організацій, до суб'єкта господарювання, в якому працює та чи інша особа і тому подібне. Е, тому враховуйте цей момент. Тому що це так само важливо. Так, ну повернемо ще до трошки до інструкції з підготовки тендерних пропозицій. Тобто, фактично, вам так, вам треба ну, не лише інструкцію вивчати, тому що деякі замовники зазвичай бувають далеко не всі документи зазначають. Ну, в принципі, немає такої вимоги, що в інструкції має бути конкретно вказаний зведений перелік документів, які мають бути подані учасникам складі тендерної пропозиції. Деякі замовники, бувають, прописують певні документи безпосередньо в проєкті договору, що учасник там має надати якусь довідку в довільній формі чи довідку з банка, чи щось подібне. Ну, це право замовника, в принципі, ніяких заборон з приводу цього немає. До того ж, проект договору – це невід'ємний додаток має бути до договору. По великому рахунку і обов'язковий атрибут тендерної документації. Тому, в цілому, для того, щоб, скажімо так, зловити весь перелік тих документів, які замовник прописав з змісті тендерної документації, вам, звичайно, що бажано Переглянути, перечитати тендерну документацію, починаючи там від титульної сторінки, завершуючи там додатками до тендерної документації, якщо такі є. бували випадки такі, що замовник, от безпосередньо по змісту тендерної документації, ну там які якась, наприклад, частинка там про кваліфікаційні критерії або про мову тендерної пропозиції. Знову таки, замовник бувало тут прописував, що учасник над... повинен надати гарантійний лист, який підтверджує згоду з умовами, там, зазначеними в цьому розділі. Ну, я не виключаю таких випадків, за цим так само треба е, слідкувати. Тому ну, е, враховують цей момент. Е, так. Ну, в цілому, зазвичай, всі документи в інструкції з підготовки тендерної пропозиції зазвичай з умовниками вказуються, в якому вигляді подаються документи, да, чи то в вигляді електронного документа, чи то в вигляді е, сканованого документа за власноручним підписом Початку В даному випадку… На екрані у вас є інструкція з підготовки тендерної пропозиції. Зазначено, що документи, що складаються учасникам, повинні бути оформлені належним чином відповідно відповідності до вимог чинного законодавства в сині дотримання письмової форми документу, вкладеного суб'єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника уповноваженої особи учасника. І зазначено, що вимога щодо засвідчення того чи іншого документу не поширюється на ті документи, ну, власноручним підписом, якщо такі документи матеріали і інформація подаються у вигляді електронного документу. Тобто, в цілому тут особливих вимог там немає. Деякі замовники ще бувають тут прописують, що повинен містити початку, повинен містити посаду, прізвище, ініціали, повинен містити вихідний номер, дату, адресата, кому адресується документ, номер закупівлі і тому подібне. Достатньо великий перелік різних таких реквізитних, скажімо так, фішок замовники можуть встановлювати в частині оформлення документів тендерної пропозиції учасника. І це все по великому рахунку не може вважатися якоюсь дискримінацією, тому що, ну, яка тут дискримінація? Тут, скоріше, питання в тому, що... Ну, будь-який учасник, будь-який суб'єкт господарювання може, в принципі, підготувати документ з необхідними реквізитами, з тим самим вихідним номером, з датою, з підписом і, і тому подібне. Тому тут, в принципі, дискримінація виключається. Дискримінація, вона там хіба що можлива в тому випадку, коли певний суб'єкт господарювання може виконати умови тендерної документації, а інший суб'єкт господарювання не може її виконати в силу там об'єктивних чинних обставин. Тут має місце може бути дискримінація. Але знову таки, якщо ви бачите якісь такі тендерні вимоги тендерної документації, які ви вважаєте дискримінаційними, ви маєте не просто там їх вважати дискримінаційними. Ви для того, ну, ви можете їх оскаржувати написати скаргу в Антимонопольний комітет України, сплатити певну суму коштів за подання скарги, але ви маєте надати аргументи того, що тими чи іншими вимогами замовникам порушуються посередньо ваші права і обмеження. Тому що, без стверджувачих аргументів, скоріш за все, ваша скарга буде залишена або взагалі без розгляду, або, скоріш за все, без задоволення. Тому так, йдемо далі. Знову-таки, важливий момент, один з важливих моментів – це стосовно того, стосовно мови, якою, як ми, мають бути складені документи тендерні, тендерної пропозиції. І на це так само варто звертати увагу, особливо в частині того, коли замовники вимагають від учасників Ну, наприклад, бензину, Поясню, бувають такі закупівлі, де замовники вимагають від учасників на підтвердження запропонованого там в складі тендерної пропозиції товару, вимагають надати якісь сертифікати якості, паспорти якості, протоколи випробувань, ну, тощо. Такі от подібні документи, які засвідчують там певні технічні якісні характеристики того чи іншого виду пального. І ну, це зараз у нас, ну бензин це взагалі, якби ми так само, в нас є Укрнафта, да, яка виготовляє, там Кременчуцький НПЗ, які виготовляють, переготовляють. Переробляють, точніше, нафтопродукти, вони так само можуть надавати ці сертифікати, паспорти якості, протоколи випробувань, але більша частина пального, в принципі, наразі у нас є імпортна. звозиться з тих чи інших країн. І е, безпосередньо на такі е, на, імпортне, на імпортне пальне, звичайно, що видаються там документи, сертифікати іншою мовою, не українською. Тому це важливий момент, що якщо замовником передбачено, що мова тендерної пропозиції та всі документи, які подаються учасникам в складі тендерної пропозиції, мають бути викладені там українською, можливо, допускається замовником російською мовою. І більше нічого, крім цього, не передбачено, і немає ніяких там виключень, винятків в частині там підтвердження технічних якісних характеристик. І замовник при цьому вимагає те саме сертифікат якості, паспорт якості або протокол, там сертифікат випробувань тощо. А е, ви пропонуєте імпортний товар, і відповідно у вас є сертифікація, протокол, декларація, там, що-що, там, неважливо. Декларація підтверджує якість, і він у вас є, там, ну, чи на румунській мові, чи на англійській мові, чи на будь-якій іншій, яка, в принципі, не відповідає вимогам, тим вимогам, які прописані замовником в тендерній документації. Е, то ви маєте розуміти, що це так само може бути в подальшому тягнути за собою відхилення. Але тут питання в тому, що е, першочергово замовнику необхідно зауважити на тому, що шановний замовник, ми вам там будемо пропонувати товар імпортного походження, ви просите сертифікат або протокол або декларацію, а він у нас наявний... Е, на іноземній мові, а у вас там стосовно перекладу, або допускається чи не допускається подання інших документів, то у вас нічого не зазначено. Ну, тобто, або навіть якщо без звернення, то вам скоріш за все доведеться ще звертатися в бюро перекладачів, а потім ще нотаріально засвідчувати е, підпис перекладача і подавати відповідно документи з перекладом української мови. Тому, е, на, е, те, яким якою мовою готуються тендерні пропозиції, і чи допускаються там якісь відхилення в частині там документів іншою мовою, ви це так само маєте вичитувати безпосередньо в тендерній документації. Якщо буде виключно українська і вимагається куча документів, якихось які видаються на іноземній мові. То маєте розуміти, що вам ці всі документи треба буде відповідно перекладати на українську мову. Що так само за собою тягне додаткові витрати, час і тому подібне? Тому на мову так само звертайте увагу. Це не ну, достатньо таки дуже часто буває так, що на цьому учасники так само е, знають відхилення, так. Так, так, так, ну і інші вимоги, ну до інших вимог може, я тут вже не чіпаю там забезпечення тендерної пропозиції, забезпечення виконання договору, знову таки ще раз повторюсь, що в кожному окремому випадку, ну ось, наприклад, я відкрив тендерну документацію, да, тут є знову термінологія, є інструкція з підготовки тендерної пропозиції, що в якому вигляді учасник має надати в складі тендерної пропозиції. Встановлений перелік, незважаючи на те, що відбувається закупівля товару, продуктів, харчування, замовником встановлюються два кваліфікаційних критерії про наявність обладнання і наявність досвіду виконання аналогічних договорів. Знову таки, встановлюється. Частині встановлення кваліфікаційних критерій. Так само у замовників не може бути єдиного підходу. Тут ви маєте розуміти, що хтось може обмежитись, вимагати всі чотири кваліфікаційних критерії, але він обмежиться е, е, способом документального підтвердження від учасника, виключно довідками в довільній формі. А хтось може замість довідок в довільній формі вимагати. Величезний перелік підтверджуючих документів, аналогічні договори з усіма додатками, з усіма там актами виконаних робіт чи актами наданих послуг, чи видаткових накладних. Додатково відгуки, додатково може бути наявність, якщо наявність працівників, то накази на працівників, витяги з трудових книжок, можливо там якісь записи податкові про прийом на роботу, можливо виплати якісь за працівників. Е, можливо, знову таки ну, будь-які документи, якісь там дипломи, які підтверджують кваліфікацію освіту працівників, е, корочки різні. Якщо мова йде про… Обладнання матеріально-технічну базу, знову таки, це може знову бути або довідка в довільній формі, а може бути і довідка в довільній формі з переліком документів, які підтверджують право власності, право е, користування, право володіння і тому подібне. Ну, якби не можна сказати, що, в кожному окремому, е, що є єдиний підхід до е, підтвердження тих чи інших вимог замовників. Так, вони є загальні, вони є базові. Але але далі ця вся база, вона завершується на тому, що в кожного окремого замовника є певна специфіка предмета закупівлі, є певні специфічні вимоги, є певний, можливо, специфічний досвід або специфічні об'єктивні чи необ'єктивні обставини, які впливають на те, що от саме конкретно такі вимоги, замовник прописує в тендерній документації. Тому ще раз повторюю, що для того, би було там питання, я читав, які задавали на коли реєструвалися, як перемогти в тендері. Ну, вам ніхто не надасть відповідь на це питання, і, і, і хто там може, ну, вам навіть Господь Бог не надасть гарантію, що ви там переможете, чи не переможете. Ви маєте це все розуміти, це, в принципі, ну, нереально не передбачити. Ви можете підготувати документи ідеально, але знайдеться якийсь такий самий е, дочітливий учасник, який все буквально читає і кожну кому крапку читує, і в цілому, дасть так само ідеально тендерну пропозицію і на одну копіечку поставить нижчу ціну своєї тендерної пропозиції, ніж ваша. І ви вже не переможете в тендері. Тому тут ніхто ніяких гарантій вам надати не може. Все залежить виключно від вас. Ну, в більшій мірі все залежить, що, звичайно, від вас. Далі вже так, далі ключовим є те, яка ціна вами пропонується. Чим менша ціна вам пропонується, тим, звичайно, що більше шансів у вас для того, щоб виграти тендер. Але знову-таки, навіть якщо ви по ціні виграли, з документами все добре, ви не забувайте, що у вас ще є обов'язок завантажити документи переможця, або якщо замовник вимагає забезпечення виконання договору, то є ще певні обов'язки перед тим, як ви укладете договір з замовними. Е, так, сподіваюся, з, з порядком подання тендерних пропозицій тут зрозуміло.